Це світлини, які нам надали інспектори Держекоінспекції області. На них зафіксовані зрубані дерева на території Національного природного парку Подільські Товтри, які виявили під час перевірки. Усі зрізи свіжі, розповідає головна спеціалістка відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції області Марія Саєнко. Інспектори виїхали на перевірку, і під час обстеження було виявлено от, незаконна виробка 109 дерев різних порід. серед них там, граб, дуб, клен і, здається, черешня. Чемеровецький, да, Чемеровецький район, але на території природно-заповідного об'єкту Національний природний парк Подільські Товтри. За словами Марії Саєнко, інспектори склали відповідний протокол про адмінвідповідальність. Сума штрафу склала понад 80 тисяч гривень. Виробку дерев здійснили лісівники комунальних національного підприємства «Агроліс», яке займається лісозаготівлею. це їхня підвідувача територія безпосередньо, і виробка здійснювалася лісниками цього підприємства, тому на було складено ще протокол про адміністративну відповідальність на відповідальну особу цього підприємства. І окрім того, була розрахована сума збитків, шкода, завдана в кожному середовищі, яка склала 80 тисяч 69 гривень. Вони це робили, під виглядом рубок, своїх рубок. Лісівники підприємства з протоколом погодились, а свої дії визнали незаконними, каже Марія Саєнко, додає, вони не мали лісорубного квитка. У комунальному підприємстві «Агроліс» 24 роки працював лісником та три місяці працює лісничим Олександр Сагановський. Каже, це одна з ділянок, яку перевіряли інспектори-екологи. Тут порушень не виявили. Ми зараз знаходимося от на ділянці, яка була зрізана нашими попередниками, працівниками. А тут зліва ми знаходимося в заповідній зоні. Дубове насадження, ну, 4-8 гектара має площа. Ну, виявлено ніяких порушень не було. Інспекцію в заповідній зоні. Наші працівники проводили ну, вирубку на ділянці, які документи, все є, все законно. Новий керівник підприємства, яке проводило роботи, Володимир Думанський каже, 109 дерев зрубали до його призначення на посаду директора. Додає, його працівники працюють відповідно до законодавства. Як це наші працівники робили за Завказівкою За ніхто не робив. Є дозвіл, вони роботу свою роблять. Немає дозволу, вони це не можуть робити. Адвокат Микола Лозінський розповів, якщо буде встановлено правоохоронними органами вина осіб, які вчинили незаконну виробку лісу, то стаття 24 46-та Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення на об'єктах природно-заповідного фонду. Частина третя передбачає відповідальність саме за незаконну порубку лісу на території об'єктів природно-заповідного фонду. Ось. І в даному випадку відповідальність посилена за частиною 3. Вона встановлюється, може бути покарання у вигляді штрафу. І також, якщо будуть обтяжуючі обставини, які будуть доведені і встановлені в суді, то передбачається обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. За словами Марії Саєнко, оскільки порушення зафіксували на території природного заповідного фонду, матеріали передали до обласного управління Служби безпеки України. Працівники СБУ, в свою чергу, передали їх до поліції. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.